Un fost parlamentar face dezgluiriri fără precedent. De ce nu ar mai candida Claus Iohannis pentru un nou mandat? Noi nu suntem în stare. Un fost parlamentar face afirmații incredibile. Acesta susține ce are informații conform cerura Claus Iohannis nu va mai candida la un nou mandat pentru Palatul Cotroceni în 2019. Patronul stelei, Gigi Becali, spune ce Iohannis ar avea interdicție din partea americanilor sublinierei. C sunt alți trei oameni importanti care vor candida la presubliniere din CIE. Mai mult, decali atac dure actualele partide parlamentare. Cu cine se ne conducem noi? Cu avocații care ne toarnă, se conducem cu copiii baronilor locali? E una care pune mini sub tri, trii, poanca. Un americanii conductori care se conduc România ce altfele vai de capul nostru. Noi punem coardele noastre de 23 la 24 de ani în Senat sublinierei în camera Deputaților. Las se pun americanii sublinierei în Parlament sublinierei la presubliniere din tece noi nu suntem în stare. Claus Iohannis nu mai candidează. Nu-l mai lasă americanii. Vor fi trei candidați importanți care se vor bate, dar americanii rezolv totul, a dezbluit Becalii în direct la România TV.